Надія працює водієм трамваю 18 років. Каже, що отримала інструкцію вдягати бронежилет одразу після оголошення повітряної тривоги. Працює, як і всі колеги, на різних маршрутах. Найбільш небезпечними називають ті, що пролягають через східні райони міста, куди найчастіше прилітають російські снаряди і ракети. Ну навірно, єдиниця чи шістьорка. От де більше бомбят і... і то бомбят ночі. А мы уже едем, смотрим, где что. Может где-то растяжка порвана, может где-то что-то с линией. То есть мы звоним обязательно центральному диспетчеру. И... А если уже что-то ночью серьезное было, то, то есть нас туда не пускают, пока не проверят линию. Одного раз убачила обстрел, когда была на маршруте. Я подъезжала с 10-й военной, я подъезжала на 3-ю военную, у нас там диспетчерская. Ну и было два прилета в парк, вот. и один прилет был как раз, уже вагон стоял, был э, на Володарского в больницу. Ну а так больше я, ну как бы, в принципе, не видела. Пассажиры молодцы. Пассажиры только я крикнула лежать, всем лежать, все. Они полегали на пол и положились на пол и все. Тобто ті, які повискакивали з вагона, я сказала, присість возле вагона. Пасажири, з якими ми поспілкувалися, знають, як поводитися в разі небезпеки. І дякують працівникам «Миколаїв-Електротрансу» за роботу. Транспорт ходить все-таки. Люди пожилі теж не можуть на маршрутках їздити. І вони, як би, люди виходять на роботу, так що неправильно роблять. Якщо вони не бояться, то це дуже добре. Вони молодці підтримують країну, людей, щоб всі могли спокійно себе передвіжити. Ну, якщо під обстріл, треба ложитися на пол, да, не, приходилось. не приходилось. Дома приходилось на мир три рази рушити, а так – ні. Так, я знаю, сховатися, приміщення, або не приміщення, за якоюсь стіною, лягти, накрити голову руками. Світлана сказала, що вона щодня їздить трамваєм і не боїться. Ні, не страшно. Чому? У мене загинув племінний кміч. Він загинув в казармі, коли спав. Після цього мені вже не страшно. Тому що загинути можна будь, будь де і будь-коли. Зараз пасажирів менше, ніж було у мирний час. Але ті, хто їздять миколаївськими трамваями, тепер ставляться до водіїв з більшою повагою, каже Надія. Якщо їздиш по, ну, от, на одному і тому ж маршруті, то хоча б пару днів. тебе будуть всі в лиця знати, всі тобі будуть улыбатися, махати руками. Ну. А зараз так це взагалі люди намного добрі стали, сплочені стали. І друг другу допомагають. Тобто, Молодці взагалі. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв.